I går holdt Folketingets retsvalg høring om Nicky Higgorps lovforslag om at fortsætte telelogning og udvide politiets adgang til data. Der står i lovforslaget, at det er ulovligt, og på høringen sagde alle eksperterne, ja. Det er ulovligt. Men hvordan kan Folketinget, som laver lovene, lave en lov, som er ulovlig. Vi kunne høre op at i 1878, at Folketinget har ingen over sig og ingen ved siden af sig. Det er et budskab, som mange danske politikere har taget til sig og lever efter. Der skete meget siden 1878, man andre dengang var de jo på glat is. Og for at finde ud af, hvorfor, så er vi nødt til at kigge på noget, der er meget sexet, som hedder Retskill Øverst i herkivet har vi grundloven. Det er borgernes kontrakt med magthaver om at lave en national stat. Det her vi finder borgernes rettigheder og statens forpligtelser. Under grundlovene finder vi lovene, de er vedtaget af Folketinget og regeringen i samarbejde. Under dem finder vi og vejledninger og cirkulære. Grundloven siger, at ingen offentlige ansatte herunder ministerne må gøre noget, de ikke har hjem til i lov, så alle bekendtgørelser starter med en henvisning til en paragraf i en lov, hvor der står, ministeren må fastsætte nærmere regler inden for det her område. Efter 2. verdenskrig fik vi Grundlovs pakke 20. Den giver mulighed for, at man delegerer nogle af de kompetencer, som ellers tilkommer i myndigheder, til en overstatslig myndighed. Og det er så det, vi brugte brugt til tidligståelse i EU, at der Lissabon-traktaten. Og lissabon er relevant, fordi det var der, vi fik EU's menneskerettigheder. Det er blandt andet retten til ytringsfrihed, retten til privatliv og retten til forsamles. Det er de rettigheder, som flertal i Folketinget nu vil fravige men det kan de ikke for de er blevet vedtaget i henhold til Grundlovens Spark 20, så det er altså en kompetence, der er flyttet ud af Folketinget. Den eneste måde, de kan fravægge de rettigheder, det er ved først at melde os ud af EU. Venstre og Socialdemokratiet har flertal i Folketinget, men Konservative og Dansk Folkepsi vil også være med. De håber, at de kan ignorere den dom, der kommer til marts måned fra højesteret og sige, at den gælder kun den gamle lokningslov. Den nye lokningslov kræver en ny retssag. En ny retssag tager fire år, og når der så er gået i de fire år, så kan de lave en ny lov, og så sidder vi fast i det loop. Forhøring sagde Henrik ø som er tidligere generaladvokat ved EU-domstolen, at Danmark kan få en traktatsbrudsag på halsen. Det kan være en bøde i milliardklassen, men den skal ikke betales til dem, der har gjort det. Den skal betales af den danske stat, dvs. os andre. Politikerne elsker at stille kriminelle til ansvar og sige strengere straffe, men når det er dem selv, der bryder loven, så er det alle andre, der skal betale. Det går sjovt at se, hvordan de ville svare på et borgerforslag, som foreslår, at dem, der vedtager en ulovlig lov, også skal straffes for den ulovlige lov. Mit spørgsmål er, så skal det være hele folketinget, eller kun dem, der stemmer for den ulovlige lov? Hvad synes I? God weekend!